جمعيه هادفه جمعيه رائده تهدف الى تنميه الشباب داخل المطار القروي من هنا من ارض الرصانه فواحل راشة فلوريدا او اطلقوا عليها اسم في كاسا شمال المملكه المغربية العزيزه من لبلاد ومن لعباده من لصوره حضريه ستبقى للذكرى وسيذكرها كل عاشق ونهان اشات لهم يا بني منلن اشي شوفي اظلال ولا تستغربها يوجد فيكم أنتم صناع الفرجه صناع اللعبة الشعبية من أجل إبعاد رسائل مختلفة الأمم. هنا السنة، هنا الأراشا، هنا قصر كبيرة، وهنا عناوين شبهات الدنيا. من لا شورى، ومن لا سداس، ومن محبه محقة، ومن لا <تصفيق> شوف يا عمي كيعاملوا واحد مسكين 40 زيد لهاد اهلا اهلا اهلا موسيقى <تصفيق> <تصفيق> يا و غاية حضاري و فردان حضاري عديل بن شقرة عادت الكورة من القيصر المعلم الرائع المبدع الفنان محمد العربي عادت الكورة للعربي اينا اسماعيل اتى العربي اتى جميله يمشي جميله يمشي رايع Ne lazım ya? Ne lazım? Hadi, hadi. Hadi. ولاد يمشي في وسط الميدان من الفنان المعلم الكبير الفتى المدلل الذي يشول ويصول عمار سواطخة عمار سواطخة بالفعل شاهدوه اللي عبد بكل ريحية وبكل طمعنان يصدها نوف البنعيادة عادة الكورة الشقطه يمشي الفنان الموهوب انا عربي محمد رسال رص... يا بابا كلهم ضايع حطار الفنان حطار القناصه عادل بالشطره قول عادل بالشطره في الشركه هيك معايا زيجه تعال <تصفيق> يا ريبوندو يا رومانو الاحمر نوكه انتصرين في هذا النهائي الرائع تمشي كره بتول واحده تري الثانيه في تخوفات كبيره عادت الكره من القيصر لمعنى. الرايع المبدع عن محمد العربي عادة الدولة للعربي اينا اسماعيل انت العربي انت جميله يمشي جميله يمشي رايع انت <تصفيق> كون عادة لمصلحة فريق أولاد السلطان يمشي في وسط الميدان من الفنان المعلم الكبير الفتى المدلل الذي يشول ويصول عمار وبكل طبعاً يصدها نوفل بن عيادة عادت الكرة وطالت مع شوقه يمشي الفنان الموهوب العربي محمد رسطة بن عرض الرسالة يدخل التاريخ من باب شاسع يدخل التاريخ لمنافسة كبار العمالة. هذا أولاد عفو وآذة الألحى وهذا أولاد عمران وآذة قويطة والرسانة الشمالية والرسانة الجنوبية والشخبار الدوار يا عرباوي نفس الكلام تمشي كورة وتقول لمصلحة فريق الأحلام ها هي شادة هي لعل وعسى تكون فيها عودة أم يشدها الريس نوفل بن عيان كل الاحتمالات واردة وحدة فوقية والثانية عرضية بالراس يا ناس معناتها واحد واحد قالت النتيجة هذا هو التخوف الكل يحس بنفس الخوف الكل يحس بنفس طالت الكورة وعادت رمية دماسة، لما لم تكتمل من بعدة، لما جي رمية تماس نفدت من طبر التنفيذ هو أتا، هو جاي عادت الكورة بالرأس يا ناسا وحده تريفلي الثانية قطرة. شكرا